يعني اول ناس اخذوا المذهب مالكة او ناس تعرفوا على المذهب المالكي نقدر نقولوا هم اهل ليبيا. فعلي بن زياد ولد في طرابلس. اغرب ما ما يصاب الإنسان محاربه قائد مسلم يفترض لدين المسلمين. ارسلوا الينا خطابا يعني يطلبون منا تغيير منهج الكليه الى مناهج اخرى عصريه يسمونها وسموا عبد الشفيع والشفيع وشفيعنا يوم القيامه ويا شفيعنا ويا محمد ونذكر في الله اكثر من محمد يقول الله ساكتين يقول محمد كل يقول اوه الله دا. شو هالنفاق وهالنجم هذا 42 سنه هو دائما يتهجم على المذهبيه وان المذهبيه هي سبب دمار وخراب وكان يستهزئ بالأئمة وبالعلماء لم يكن هذا الرجل رجلاً سوياً على الإطلاق المذهب المالكي أهم ما يوحدنا